Вантажник Хмельницького полігону твердих побутових відходів Микола Четвертков із напарником вивантажують другу за сьогодні вантажівку викинутих новорічних ялинок. З четвертого, з 5-го так почали викидати ялинки зараз, кожен раз ялинки, ялинки, ялинки. До нового року була мебель, виносили, а після нового року вже ялинки пішли. Працюватимуть, каже, увесь день. Будемо їхати їхати, поки сьогодні зберемо. Буває таке, що вони в контейнер просопсовують, потім кришка не відкривається, не закривається і дуже тяжко це все викидати. Краще на сторону кинути, щоб люди забрали. Микола розповідає, якщо починають викидати ялинки одразу після Нового року, то останні навіть навесні так, каже, пригадує останню викинуту на смітник ялинку в місті торік. В травні викидав ялинку з ігрушками, за всіма. Вантажник каже, спокійно працюється лише на світанку. Дуже багато машин. І ніяк не можна проїхати. І припаркуватися, і, і, і шофера кричать, і биднір. Ну, буває всяке. Майстер полігону Едуард Дашевський розповідає, викинуті на сміття новорічні дерева возять шість вантажівок. За його словами, з року в рік на смітниках Хмельницького натуральних ялинок все менше. Цього цьому році ялинок менше. Кожен рік воно щось менше є. не знаю чому, але менше є. За його словами, ялинки і сосни на полігоні дрібнять на тріску та віддають для опалення міській лазні. Використовуємо на опалення твердо опалених кутлів. Ми їх даром віддаємо. Без нього гроші не берем. Новорічні дерева тут ріжуть на тріски вже 15 років. Майстер каже, це набагато краще, аніж коли дерева просто викидали. Правильно, що з ними робити? Машиніст робильної машини Андрій Сівко розповідає, працює на полігоні шість років, і різати ялинки – його улюблена ділянка роботи. Звичайно, пахне хвоєю, це ж ялинка, чи там сосна є, ялинка є. Торік, каже, нарізали трісок чотири десятикубових контейнерів. Цього року, говорить, буде набагато менше. Ялинок мало і машину вмикає ненадовго. Помірюється і завоз у цих ялинок пів години, година. За його словами, найбільше роботи в нього зазвичай після водохреща, коли завершується цикл Різдвяно-новорічних свят. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.